Його позивний артист, але сцену театральну він змінив на театр війни. Нас не вчили, ми не знали. 142 людини сказали, що під Баришівкою має висадитися десант. Ми знищили кадрівців. Що трапилось? Де ділися ваші козочки, курочки? Стати військовим зараз я б не хотів. Володимир Рашчук за рік Великої війни з актора театру та кіно перетворився у командира 7 роти батальйону «Свобода». І це попри те, що у його військовому квитку була позначка, непридатний навіть в умовах воєнного стану. Але за рік війни, за його спиною, бої за Київщину, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут, кілька контузій, пережитий ПТСР та все ж незламний дух. Це воїни полетіли. Футан её Володимир, вітаю вас. Дуже дякую, що прийшли на інтерв'ю, знайшли час. Ми зараз пишемо це інтерв'ю в розпал скандалу, який відбувається в Буковелі з відпочивальником, який облаяв військового, який приїхав туди на реабілітацію і сказав йому ще – їдь до свого бахмута. Ви як військова, людина, яка рік живе війною. І що ви думаєте про цей випадок? Насправді ці речі, вони не можуть пройти повз. Тому що як скандал з цим попом недолугим, який побили да, попи е, військовослужбовця, е, так само, як і ця мразота це зробила, воно ну, дуже чіпляє і болить, знаєте, в якому напрямку більше. Е, бо ти розумієш, ну це, по-перше, знацінення того, що ти робиш, а по-друге, ти розумієш, повертаючись з того пекла, ти очікуєш, що ну, тут тебе зустрінуть і, як мінімум, будуть вдячні е, ті дупи, які тут жили і не пішли туди. Е, і це насправді ну, дуже боляче. Бо знаєте, от в мене є двоюрідний брат, який не писав мені, він живе в Білорусі. От, і чогось раптом йому захотілося дізнатися, як в мене справи. Е, Ну, для мене був шок, ну, бо я не знаю, як з цією людиною спілкуватися. Бо ми ніколи не були близькими. І я кажу, ми далекі люди. А він каже, треба підтримувати родинні стосунки, все інше. Я кажу, ні, в тебе, ти на одній стороні барикади, я по іншу. Я захищаю Україну. Це мій свідомий, вагомий, я, я не знаю, мабуть, най найпотужніший, найчоловічий вибір в моєму житті. І я його прийняв, а ти знаходишся по ту сторону, по ворожу сторону. Він дуже цікаво послухати твою точку зору. Розумієте? І от е, що з цими батюшками, що з цими е, мудаками, е, що з братом, в них є якась точка зору, ніби є якась інша, окрім нашої. І... Я кожен от подивився, спочатку, на цих попів, я взагалі їх просто намагаюся максимально знайти в собі якісь відзвуки людського, щоб толерантно з ними або ну, без насилля, да, скажімо mm -hmm. так, і в мене нічого не знаходиться, от їх просто, я не знаю, знищити. А оцих мудиків, бо ми перед цим, е, я тільки приїхав з Бахмуту, дуже була важка ротація, і психологічно, і морально, і ми поїхали в Карпати. Нас дружини забрали, якраз Барадюля був, і інші побратими, і ми поїхали в Карпати. І от там, не дивлячись на те, що по статистиці, да, 40% киян, пішли на війну, а з того регіону пішло тільки три. Але там нас зустрічали, я не знаю, як своїх рідних. Нам постійно дякували, не дивлячись на те, що ми не ходимо по формі, а в цивільному. Нам кожен всі казали, що ми військові, хоча я не знаю, як ми схожі на військових, як вони нас ідентифікували. Нам давали знижки, ну, тобто нас... Ви відчули, Так, так, ми відчули, що ніби ми робимо щось важливе. А коли ти зустрічаєшся ну, з такою наволочю, мені здається, ну, їх на рівні держави треба вже фільтрувати. Ну, тобто їх треба вже е, під високий контроль СБУ, під високий контроль поліції, щоб, не дай Боже, воно не відмазалося. Щоб, не дай боже, воно за, я не знаю, може ввести якусь е, статтю чи закон е, про те, що ображати ображання військового службовця, це якась стаття буде. Бо, як на мене, в час, коли йде війна, люди, які е, пішли зі своїх сімей, які віддають свої життя, і їм просто харкати, вас не, ніхто не просив, це ваш вибір, шурити свій бахмут, це найбільші образи, які існують. І оце найбільші реалії, яких ми боїмося. І що з цим зараз ніхто нічого не робить. Оці показові вибачення, вже на цей інцидент є вибачення цього чоловіка, але навіть по цьому відео можна зробити висновок, що воно не досить щиро. Скажи по-мужски, да? потужно. Олександр, Вибач, вибач. За, нашу, за наш розговор, за нашу ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше воєнних. Звісно. Ви йому теж не вірите? Звісно ні. Ви вже сказали про свого брата, який вам телефонував з Білорусі. У вас непрості відносини із вашим батьком, так? Він зараз тимчасово окупованому Донецьку. За рік щось змінилося у вашому спілкуванні? Ну, ми не спілкуємось. Не, не спілкуємось. Ну, я не можу. Єдине, в нього 1 лютого було день народження. І я привітав його, просто будь здоровий, щасливий з ним народження. Це все, на що я наважився. І це все, що я з себе видавив. Хоча я його щиро люблю. Але його нерозуміння, його ем, безхребетність От я знаю, не можу знайти відгуку в своїй душі. Мені це дуже боляче, тому що ну, ми дуже схожі з ним. Це мій тато, це моя ну, рідна людина. Але я не знаю, тим більше, якби я до війни, е, я робив все, щоб він сюди приїхав. Щоб він приїхав в Київ, жив зі мною. Але то був його свідомий вибір. Ну і, мабуть... Він мені скинув одно відео, там, де, знаєте, є така мотиваційна історія, коли час – це найдорожче в житті, uh -huh. бережи час і все інше. Шкода, що нам доводиться, що на цій війні платити життям, що і здоров'ям своїм. Відсутністю наші діти ростуть без нас, наші дружини, повірте, вони старіють, коли нас нема через ці нерви, і їм дуже важко. І не розуміти цього, і не підтримати сина. Я в цьому плані дуже радикальний. Ви вірите в те, що ви колись помиритесь? При одній умові, що він зізнається, що він накосячив. Визнає, що його позиція щодо цієї війни була неправильна? Звісно. Так? Ну, розумієте, будь-яка імперія рано чи пізно вона паде. Не існує жодної імперії, яка б існувала Вічні. вічність. Так. Тому вона паде. І тоді вже розкриються всі карти. Хто був КАТ, хто був правий, а хто ні. Тому от я за це і кажу. Ми в баті, нашому батальйоні «Свобода» завжди на цьому наполягаємо. Що головна перемога. Навіть які б в нас наразі не були жорсткі, радикальні думки з приводу влади, будь-чого, будь-яких питань. Мовчимо. Зараз це не на часі. Наша основна мета – це перемогти. Менше з тим, зараз от багато таких неприємних історій. Ви з Маріуполя. Так. Рано чи пізно Маріуполь теж де окупують, туди зайдуть військові. І мені чомусь здається, що там цих історій, що вас не посилали, буде ще більше. Ви от розумієте це? Розумієте, яка справа? Ми з таким дуже часто зіштовхувалися на Луганщині, на Донеччині. Таке було і в Рубіжному, таке було і в Сіверско-Донецьку, таке було і під Бахмутом, і під Горлівкою. Ну, є ж, розумієте, там виїхало, умовно кажучи, 85% людей, які прийняли рішення або туди, або туди. Ті, хто там залишилися, вони теж діляться на декілька слоїв. Да? Перше – це ті, кому реально немає куди їхати, а другі – ждуни. Я вже колись казав, я воюю за свою землю. От як би це пафосно не звучало. Ну, мені на людей байдуже. Я люблю цю землю. Я щиро її люблю. Мені, що, мені щиро болить серце за них. Ну, за неї. А от на людей, тим більше, що вони зробили такий вибір. Ракета прилетіла, вбила одного мого брата. Маріуполі. В Маріуполі. так. Ми з ним, ну, названого брата. Ми росли разом. Другого здали місцеві за те, що він допомагав українським військам. І просто прийшли, забрали його, і нема. Ну, за що мені до цих людей відноситися? Вони здали Маріуполь. Вони здали, вони не підтримали, вони нічого не робили. Вони чекали. Так само і в Донецьку. Є дуже багато людей, які нас чекають, я в це вірю, що це, ну, там будуть партизани і все інше. Але їх... Меншість. Звісно, звісно. Тому, я не знаю, держава має приймати якісь... Е, дуже важкі, але е, війна – це взагалі непроста історія. І на наш вік вона випала. Без фільтраційних лагерів е, нічого не відбудеться. Без цих буферних зон, там, де вони мусять варитися у власному соку, е, нічого не буде. Ну Зараз, на жаль, не існує полутонів. І як би не хотілося, я як людина від мистецтва, мені дуже б хотілося, б, щоб вирував, я не знаю, вся палітра фарб. Але не існує зараз їх. Не існує лагідної українізації, розумієте? Через рік війни не існує її. Я дуже жорсткий зараз в цьому плані. І все, що стосується не проукраїнського мене грибе страшно. Я знаю вашу позицію. Ви вважаєте, що російськомовним зараз має бути дуже некомфортно. Так. У, вас, у вашому оточенні, до речі, є люди, які говорять тільки з вами українською, а в побуті досі спілкуються російською? Е -е ви знаєте, їх е майже немає. Їх майже немає. Там, наприклад, коли приїжджав на вихідні, в мене собачка, а ну, принцип. ну і ми гуляємо, і є така ж сама подружка, кітей, ну і ми разом гуляємо. Вони спілкуються з нами українською, потім мобілізували її чоловіка, і ми ввечері виходимо, і він по формі підходить, і ми йдемо і спілкуємося. Бачу у моєї дружини такі очі... Я, я не розумію, що відбувається. Він іде зі мною, спілкується українською, українською. А потім щось раптом він каже, ну взагалі-то я російськомовний і починаю російською говорити. Я навіть не переключаючись, кажу, друже, в тебе дуже добре виходило українською, не зупиняйся. І він продовжував українською. Ну, тобто він розраховував на те, що я буду, о, я... та, на те, що я буду розуміти його. Він з Києва, я кажу, я з Маріуполя. 24 лютого я почав вчити українську мову. Ну, реально, я з суржиком говорив. Е це місяць. Реально місяць. Читайте книжки, е і все у вас буде добре. Переказуйте тексти. Е і почніть дивіться українське, не дивіться. Я не йду навіть на компроміс, якщо я включаю якесь відео, а воно російською, я не буду його дивитись, якщо немає перекладу. Ну, для мене це принципово. Я не буду ніколи купувати російські книжки. От, а чого дружина так здивувалась? Бо вони російськомовні. Хтось боїться, переходить, хтось поважає, хтось почув моє, якесь звернення в інтерв'ю чи будь-де, мою позицію. Я ж не просто кажу, ви мусите так зробити і все. Ні, я все обґрунтовую, бо війна проти Росії, в неї мова російська, якщо ми, вони хочуть знищити нас як націю. Єдине, що може тримати націю, це мова. Ну, одне з найголовніших, найголовніших речей. Тому, якщо ми не будемо просувати своє, до нас знову прийде е, Лєв Толстой, е, свій дебільний Пушкін. Бальпушкін і вся інша фігня. А в нас купа свого фантастичного, але чогось десь в нижніх поличках. Ми так вже про мистецтво трішки почали говорити, і я зараз запитаю, до Великої війни ви мали грати п'єсу про свободу. От в ній є якийсь герой, про якого б ви зараз могли сказати, що це ви, теперішній ви? Хм, цікаво. Е, мабуть, розподілення в театрі було дуже хороше тому що ну я мав грати свого комбата ну на той момент це був Петро Кузика. Кузик так ем, з позивним Апостол е, і в нього так в тій п'єсі локонічно все було е, він був виписаний як персонаж він багато не казав але якщо і як щось він говорить то це знаєте, як Фіміда якась, ну, тобто, це одразу правосуддя, одразу всі миряться, і все стає на свої місця. Мабуть, він, мабуть, так і є. Хоча командир завжди каже, що після війни зніму фільм про тебе, ну, і ти маєш вже грати себе, а не мене, бо, ну, шлях, який пройшли, він, як окажучи, був... Непростенькі. Тому, мабуть, його. Ну, бо інших інші то зовсім полярно від мене відрізняються. Угу. У вас є нагорода, орден мужності третього ступеня. Отримувати такі нагороди приємно, чи все-таки ніби ви знаєте, яка ціна стоїть за ними? Я довго думав з цього приводу. Тому що, коли я прийшов. Прямо захотілося зараз сказати, в сім'ю «Свобода». Це не був от, якийсь військовий підрозділ, Це, ми були ну, абсолютно махновшими, самі, розумієте, хто в чому вдягнений, ніхто нічого не вмів, але у всіх було фантастичне бажання. І ми шукали, ну, і багато хлопців, готові були доплачувати гроші, щоб їх кудись взяли, ну, щоб їм дали зброю, от таке було бажання. І ми рвалися захищати свою країну. Ну, бо розуміємо, що вже тут, а в нас нема нічого. І свобода давала це, і зброю, і снарягу, ну, забезпечувала всім. Нам не треба були гроші, нам не треба були медальки, ордіна, ну, нічого не треба було. Ми йшли за ідеєю. І це найкрутіше, що є в нас. Коли згодом... Ти це проходиш і от прилітають якісь такі речі. Раніше ми з бородою навіть сварилися з цього приводу. Тому що коли йому дали звання молодшого лейтенанта, він так зневелював, що це неважлива історія. Я кажу: ніфіга це дуже важливо. Особливо, коли. Мої пацани, з якими ми починали, їм дають підвищення, нагороду. Я цим дуже пишаюсь. От я прямо прям радію більше, ніж за себе, бо я знаю, що кожен, хто з Добробата там, або з ТРО, не має значення звідки, взяв на себе відповідальність, де мобілізуватися, підписати контракт не має значення хто як. То я вважаю, що він герой. А тим більше вижити в тих умовах, тим більше залишитися людиною, далі шукати в собі мотивацію, навчати нових, заряджати їх своєю енергією, не ламатися і при всьому тому бути людиною. Ну, це велике мистецтво, насправді. Мистецтво війни, мистецтво війни. бо дуже багато людей скорлюється. Ламаються ПТСР. Ну, це, це насправді дуже важка ну, дуже важка тема. І вона, ну, на жаль, поки що ніяк в своїй перспективі вона не розробляється. Тобто робота з ПТСР, робота зі зламаними долями, душами. Е, і тому. Нагороди, вони дуже важливі. По-перше, це говорить про те, що ти щось робиш правильно. По-друге, я знаю, що я принесу додому е моя дружина, моя донька, моя мама з сестрою, з племінницею. Вони цьому тішаться, вони цьому радіють. Бо їх е там, син, чоловік, тато, немає значення хто, він... Його відзначили, значить він герой, значить він щось зробив, бо просто так не дають нагороди. І тому це важливі моменти для нашого майбутнього покоління. Бо коли розказувати своїм дітям, там, онукам, дістають, а там така якась, я не знаю, Зі зірочка, і на що це? А це дід там, за визволення Києва, а це зарубіжне. Це орден за мужність, це орден, це не просто відзнака, а це дуже важливо. Коли для мене взагалі було неочікуване, коли мені дали берет, От коли нагороджували, бо наша бригада, четверта оперативна, зараз вона бригада рубіж, гвардія наступу, то за цей берет треба було здавати атестати. І їх отримали тільки ті, хто прийшов в Рубіж на Север і Зайцево. І поїхали під Бахмут. І нас під Бахмутом нагородили цими беретами. Бо ви вже заслужили це війною. Так само, як... як для пацана, мабуть, має це бути взагалі кураж, коли ти отримав нагородний пістолет. Хоча я до війни взагалі зброєю не цікавився. А зараз прям. <реш> Хочеться зібрати арсенал. Ви пам'ятаєте, як у цивільної людини зник страх і з'явився азарт? Страх нікуди не зникає. Він ніколи не зникає. Один раз у Сіверсько-Донецьку в мене зник страх. І то була крайня точка. Якби не комбат, тому мене тут не було. Коли на війні зникає страх, в тебе втрачається інстинкт самозбереження. Тобі вже на все байдуже. Ти вже приймаєш смерть. Ти вже приймаєш все, що з тобою зараз відбудеться. Тому страх – це дуже крута штука. І от новим хлопам, які зараз приходять, новим побратимам, ми завжди кажемо, боятися – то не є гріх, боятися – це нормально. Якщо ти абсиканець – оце хріново. Бо ти підставиш своїх побратимів. Через тебе можуть загинути вони. А азарт, він знаєте, це більше не азарт, мабуть. Це агресія. Це злість. Але вона дуже короткочасна, тому що довго на цих е, почуттях ти не можеш рухатись. Ти страшенно ненавидіш, ти вигадуєш е, тактику, ти вигадуєш стратегію, щоб їм зробити якомога більше е, втрат. А потім вже, коли в тебе виходить, тут ти вже починаєш куражитись. Тут mm -hmm. ти вже починаєш входити в азарт. Але не можна ніколи теж це робити. Бо може понести. І ти знову ж таки вчасно не зрозумієш, як ти попав в пастку. Бо ну, на війні все дуже серйозно. Там справжні пульки. Виходити з такого стану, і потім повертатися додому в цивільне життя, у багатьох військових починається ПТСР. У вас був? Так. Двічі, і вони були різні, насправді. Перший після сівіра мене дуже попаяло. Дуже. Я вночі прокидався, я влітав в кімнату доньки, будив її, допитувався, ну як полоненого і, мабуть, я не знаю. Але я спав. Я не пам'ятаю це цього. у вісні. Да, да. Я допитувався, де знаходяться пі, де знаходяться діти, куди ж ну, дружина мене відводить, Катюша, не хвилюся, він спить. Зранку розказує, а я цього не пам'ятаю. І коли це сталося двічі, то я зрозумів, що мені все ж таки треба в лікарню. А І... як ви з цим боролися? Капали, давали ліки, працювали з психологами. І один раз на звичайному тесті я сиджу в комп'ютері, щось проходжу, проходжу. І я просто розумію, що я втрачаю свідомість. Вийшов до туалету, повертаюся. Мені вже потім сказали, що я білого кольору. Сідаю, продовжую відповідаю на одне якесь банальне питання, і на 40 хвилин істерика. Просто починаю плакати, з тресінням губи, мене всього трусить, я не можу зупинитись. І я нічого не можу з собою зробити. Так само до сих пір. Просто їду, якусь пісню або щось згадав. І так само, 20-30 хвилин, 30 хвилин, без паузи. Просто... І це не контрольовано, розумієте? Це якась біль, яка не може прорватися. От ми з Бородюлєю ставили в Карпатах за мету е, от просто кудись піти і виплакатися в гори, щоб це скинути з себе, але це дуже важко. Дуже важко втрачати, дуже важко носити цю відповідальність, бо коли ти ротне, ну, на тобі всі пацани, всіх, кого ти знаєш, всіх, з ким ти пройшов цей шлях, це дуже непроста тема. Я не знаю, мріяв чи я колись стати військовим, але стати військовим зараз, я б не хотів точно. Ви менше з тим, вас, добровольця, стали родним. Це ж не тільки про контроль людей, про відповідальність. Ви маєте керувати там, операціями, бойовими діями, а це вже якісь спецнавички. Ви навчилися за кілька місяців цьому, чи як взагалі ви стали родним? Знаєте, є... я часто про це кажу. Я дякую Господу і всім своїм травмам, що в мене не було строкової служби. Я не служив в армії. І я вважаю, що це найкраще, що зі мною відбувалося. Поясню чому. В нашій армії солдат, ну, по-перше, те, що це найнижча ланка, в нього абсолютно забирають особистий простір. Його роблять, як вам сказати, м'яко тупим, ну, щоб він просто виконував е, накази, не думаючи. З нього роблять, умовно кажучи, амебу. Він марширує, він фарбує листя, е, там, підметає лопатою асфальт і все інше. Це армія. Що відбулося в нас От від добровольців? Якщо ми це зможемо інтегрувати в нашу армію, я вважаю, що це буде фантастика. Через те, що в нас є повага один до одного, і командира ж таки ми вибираємо. Да, умовно кажучи, не просто людина, яка там, з вулиці прийшла, а це люди, які були в окопах, які ну, весь цей шлях, просто взяли на себе відповідальність. І для нас найголовніше, щоб кожен солдат від ланки солдата, сержанта, командира відділення, взвода, і так далі, щоб не сталося, він міг взяти на себе відповідальність, прийняти рішення і врятувати життя. Ну, і якомога більше завдати е, проблем ворогу. Mm -hmm. В армії такому не вчать. Що сталося з нами? Ми з Бородою приїхали в север. І нашого командира роти, на той момент був, був Сергій Жоржевський, Жорж, Герой України, на жаль, посмертно, е, в нього прилетіла міна і два уламки в шиї, в груди його вбило, а рота 142 людини, а ми приїхали з Андрійком, як два командира взводи, нас не вчили, ми не знали, 142 людини, це дуже багато, майже три кілометри фронту, і КСП роти знаходиться на нулі. І ми взяли цю відповідальність. І 26 днів ми стояли. Ми, зробили, ми знищили кадирівців, які, які просто лізли. Ми знищили БМП, ми знищили техніку. Ми давали таких людей просто капець. І в великому відсотку ми мало втратили. Бо ну, для втрати інших підрозділів ми просто майже. Без втрат. Для нас зрозуміло, що це ну, дуже важкі втрати, бо це еліта нації, я вважаю. Так і стали. Так і навчилися. Це, як мене часто підколюють, кажуть, ну ви ж цивільні. Ну, я кажу, нас відрізняє один від одного, ти військовий, я цивільний, знання статуту. Я кажу, коли я його вивчу, ну тобі буде на переливки, я тобі кажу. Тому... Так, добровольці вчаться на війні, і, на жаль, дуже страшна і важка ціна. Але цей досвід, якому в жодному вузі, в жодній армії, в жодній частині не навчать. Я спалю свій військовий квиток, кажу страшні речі, але війна. Сказала, що під Баришівкою має висадитися десант. І на 40 хвилин е е істерика. Серце і дух Свободівці а в мене залишаться назавжди. У вас у Свободівці всіх просто горять очі. І часто ви потрапляєте в найгарячіші такі точки. Де було складніше? В Рубіжному, в Сєвєродонецьку чи під Бахмутом? Ми, до речі, пару днів тому з Бородюлією про це говорили. Е, я вважаю, що от саме наше становлення... Як командирів, як військових по дорослому відбулося в севері. Це був Сіверсько Донецька. В Бахмут ми вже йшли. Крути, не крути, але досвідченими. Ми, коли лежали з барадюлі в шпиталі, ми постійно аналізували, ми постійно запрошували друзів ну які інструктори, щоб вони нам проводили там різні лекції. Ми розробляли, ну знову ж таки, до друзів, хто може, там дрони, камікадзе, машинки, щоб завозити під танки і підривати. Тобто в нас була купа ідей, ми знали, як це зробити ну, на 10 левелів крутіше. І ми постійно аналізували, ми постійно вчилися, ми перечитали дуже багато книжок. І це дало свої плоди. Ми вже на полігон, на підготовку, на злагодження прийшли іншими. От прям мастітими. Ніби ми десь взяли цей досвід. А реально бойовий досвід, і плюс те, що ми хотіли вчитися, це зробило з нами такий апгрейд. І Бахмут, він був непростий, через що? Бо ми були урбаністами, ми воювали в місті. А тут нас кинули в поле, в посадки. І нам треба, ну, тактика трішки інша. Що в обороні, що в наступі. Ну, і ми і до цього адаптувалися. В Рубіжному і в Сєвєродонецьку донецьку ви виходили вже не було мостів жодних, там лишався тільки ваш батальйон? Ні, були інші підрозділи, були... десантура була, був, здається, ще одна частина Нацгвардії, здається, 30-27. і, здається, якийсь підрозділ ЗСУ ще був. А у вас якась була між собою комунікація, чи кожен відходив, яким способом міг? Коли ми завжди приходимо на позиції, mm -hmm. я не розумію чому, але багато підрозділів, які не хочуть вступати в комунікацію. У нас в Севері було вісім рацій. Тобто ми самі сідали в машину і їхали налагоджувати зв'язок з іншим підрозділом. Бо ти маєш розуміти, що в тебе зліва, що в тебе справа, хто відступає, хто отримав люлей, а хто навпаки просунувся, для того, щоб плюс-мінус рухатися лінією фронту. Е, тому для нас це є правило налагоджувати зв'язок. Ну і, в, в принципі, так, ми його мали. Бахмут, оборона цього міста дуже mm -hmm. важка, дуже. Що ви можете сказати про Бахмут? Е, знаєте, Бахмут для нас більше як... Е, Принцип. От просто, що «Солідар» був так, і от «Бахмут» так само. Це принципова зона. Принципова вона вже історична. Вона є ключова. Там на 80% знищено саме місто. І там дуже багато полягло людей. Але розумієте, яка штука? Нам все одно це треба забирати буде. І відступити, і умовно кажучи, врятувати життя там два-три, а для того, щоб наступати, треба мінімум X7, X10 переваги, щоб наступати. То... І завжди в наступах е... Важче. помирає більше. Тому треба зрозуміти тут цю ціну, яку ми платимо. Кажу страшні речі, але війна. Тому для нас це принцип. І фортеця Бахмут має залишитися підкореною. До речі, про цивільне населення. В Бахмуті лишаються досі yeah. люди. Навіть зараз їх дуже важко евакуйовувати. Ви з кимось із них комунікували, Ну, ви як ротний, можливо, військовий для них авторитет. Багато знайомих, друзів, волонтерів без, безумовно комунікували. Там ну, страшні речі відбуваються, там, ми були в селі біля Бахмуту і ну, це, це червона зона, там цивільних ну, не має бути. І тут просто заїжджає таксист. Ну, для нас це був такий шок. Ми його перевірили повністю. І поки ми добилися, що він тут робить, він каже: та я вам там підрозділ стояв, я їм горілку підвозив. Я кажу: ну, в тебе в голові взагалі щось є. Ну, так а що це моя робота? Це мій заробіток. Ну, тобто, я таксист, значить я маю привезти. І немає значення куди. Ті люди, я не знаю, що в них в головах, От я чесно скажу, дітки, дорослі люди, вони страшно, коли дорослі приймають рішення за дітей, що ні, він тут залишиться, це його батьківщина і він буде тут. Це так вам говорять? Про, про маленьких дітей, то, то, яких то. лишають? Ну, тобто вони ж сидять в підвалах, а там дуже погані умови, дуже погані. І от волонтери, коли приїжджають, вони намагаються робити соцпрограми і працюють з цим населенням дуже вперті. От прям тугі-тугі. Та чого далеко ходити, коли ми ще були під Києвом на Броварському напрямку? Сказали, що під Баришівкою має висадитися десант. Ну, і, звісно, будуть опрацьовувати артою. Ми відправляємо автобуси, щоб вивезли в місцевих. Через дві години автобуси повертаються порожні. Я до водіїв, що відмовились. Я кажу, чому? Ну там курочки, козочки, свинки. Ну, це був початок війни. Так. Можливо, люди ще не могли уявити, що буде, а тут вже рік. Шановне товариство, коли е військові приходять. І кажуть, що вам треба звідси виїхати, бо тут буде війна. Треба виїхати, бо тут буде війна. Це небезпечно. Але через три дні, коли обстріляли Баришівку, люди виїжджали з розбитими машинами, плачуть, діти ридають. В комендантську годину я питаю, що трапилось? Де ділися ваші козички, курочки? Ми порізали сусідів віддали. Я кажу, а тоді не можна цього було зробити. Для чого доводити себе до, до таких ну, інколи фатальних домовок? Е Помилки, до, те, що доморок. зараз люди лишаються в Бахмуті, в Авдіївці, в інших містах, це фактично ну, дуже високий ризик загинути. Я пам'ятаю, коли вже не було Сенецького мосту між Лисичанським і Сьорським Донецьким, а у нас там колись було ну, КСП біля мосту. Е, і ми під'їжджаємо вже на е, переправу. Ну, а там просто мордор. Ну, мордор. Знищений міст, купа попаленої техніки, е, дерев немає, патички. Ну, зруйновано абсолютно все. Будівлі, де ми були. Ми проходимо, а там до сих пір живе бабуся, яка виводить корову. І сім'я з маленькою дитиною. Я кажу, що вас тут тримає? Ну, вони, віднятно, нічого не сказали, але це є, на жаль. Ви пам'ятаєте такий момент, коли у вас була така найвищий, найвищий рівень агресії? От саме на цивільних за те, що вони не виїжджають. Ну, знову ж таки, це Север був. Угу. Е, перше, коли там одна така жіночка вона, до речі, в мене до сих пір це фото є в телефоні. Коли ми там проходили, дивилася на нас просто якусь, на якусь наволоч. Так, ніби ми мразота якась. А потім ми дронами облітаємо, коли туди ну, біля її будинку зайшли. Я бачу, стоїть Донецький казачок, Чечен, цей... Бурят. І вони стоять, і вона є водичку, виносить, я так розумію, до себе в хату запросила. Е, От тут була сильна людь. Е, був дуже злий, і в мене це прям міняло в мені віру в, ну, в людей, віру в те, що ми взагалі правильно все робимо. Ну, коли там, дідусь просто на віліку постійно кружляє там, тричі на день. Навколо наших позицій. А потім нас розбирають. Ну, тобто коригувальник. Коли місцева там, місцева рибалка, так само, точки кидав. Куди треба, щоб прилетіло. Ну, оце я вважаю найбільша зрада. І це мене страшенно виводило. Я кажу, я не знаю, що з ними робити. Ну, по-правильному їх треба знищити. А як у людини, не піднімається рука. Я далі не знаю, що з ним робити. Ну так, до речі, я ж так розумію, умовно передати їх службі безпеки України також не завжди є можливість у таких випадках. Так. Та і зазвичай вони перевзуються швидко. І українською почнуть говорити, і... без Безпопутов, випив. Mm -hmm. Що mm -hmm. рятує від такого стану? Загалом, як ви відновлюєтесь. У вас є чітке розуміння, як це жити мирно, жити своїм нормальним життям? Я не знаю, скільки ця війна ще буде тривати. І тому в мене якогось рецепту немає. Постійно намагаюсь шукати якісь заземлення. Тобто, ну, от на ротацію приїжджаю, зіграю виставу для побратимів. Потім, якщо є трішки більше часу, в мене й гурт свій. Так само, музика дуже лікує. Зробимо концерт, відіграємо, це повертає до, до життя. Що ніби, ти, е, ніби війни немає, все кайфово. Е, Сім'я дуже повертає до життя. Прямо для мене найцінніше на цій війні, що дала мені ця війна. Це цінність родини, і вартість, і взагалі, що таке справжня дружба. Коли буде вистава і концерт? Анонс? До речі, от з приводу концерту, я думаю. Я думаю просто, знаєте, ну ми ж військові люди, і ми можемо планувати тільки на півгодини. Якщо готуватися, а нам скажуть, все, виїзд, то ми зібралися, ми ж бригада оперативного призначення Це означає, що через півгодини ми маємо вже сидіти на бетрах І концерт може не відбутися. Так, 100% Дуже хороша ідея, до речі, я думав, ви зараз сказали Мабуть, треба виділити якийсь час, там, може десь вихідні якісь, щоб зарепетирувати. І реально для побратимів зробити великий концерт. Виставу вже зіграв. Подивимось, може, ще зіграю. Все сильно залежить від графіку навчання. Я дивилася дуже зворушливе відео, як ви, мабуть, вперше повернулися до столиці, mm -hmm. як ви обіймалися з родиною. І по фото видно, що ваша родина для вас – це от той надійний, потужний тил. От, але ж їх також потрібно підтримувати? Ви якось їх коли там, як ви їх заспокоїте, говорите, що у вас все добре? Чи навпаки, вони тільки вас підтримують? Ні, ні в якому разі. Ну, велика повага, не завжди виходить всім написати, мамі, але з дружині я одразу пишу, я прошу, якщо, ну, Отримала від мене щось, скажи, щоб вона не хвилювалася. І немає ну, часу всім, чи розсилки чи що, але я намагаюся кожен раз, там, коли йду спати, якщо виходить, там, коли прокидаюся, то якось все добре, живий і здоровий. Просто я знаю, ні, я навіть не уявляю, наскільки їм тут важко. І люди, по великому рахунку, які не чекали чоловіка з війни, ніколи в житті цього не зрозуміють. Це дуже важка робота. Це, я не знаю, навіть не порівняти з тим, що ти робиш. Ми, ми все одно знаходимося в активній фазі, бо ми все одно постійно в русі. А вони в режимі очікування. Вона чекає. І в неї світ зупинився, в неї життя зупинилося. В неї нічого не відбувається. Тому, звісно, намагаюся, якомога, більше підтримувати. Замовляю квіти, щоб привозили. Якась доставка. У Якісь вас відбуски. було вінчання в так умовах воєнного суду. <зас> хто запропонував? Ми давно прийняли рішення, що воно має відбутися. І коли було мирне життя, ми планували зробити його е, красиво. Ми вікуся ж, з Франківщини, з Калуша, я з Маріуполя. І, до речі, е, Захід України мене навчив от таким якісь сімейним традиціям. Mm -hmm. Бо в нас їх чи час такий був, чи регіон такий, я не знаю. Але, коли ми їздили до дружини, туди на Франківщину і там збирається, а, на весілля ми їздили. Там зібралося 300 і це всі родичі, 300, 300 чоловік, да. і це всі родичі. Тобто мене з онуками познайомили, ну, що ти, ти вже діда, От, ну, тобто, це, це якась фантастика. Де б ти не був, ти знаєш, що в тебе, ну у Вікусіної мами 11 дітей було. Тобто, дітей Велика Так. І от для них це триматися, називати батьків на ви, я не знаю, там, і, там, там, та, там інший контакт якийсь. Угу. В нас так не було. І ми хотіли десь в Карпатах зробити таке вінчання, щоб запросити всіх запросити гурти, щоб грали, прямо на дня 3-4 на тиждень заїхати. Так, так, так, так. Ну, але сталася війна, і Вікусі вже сказала, коли Язерпіня повернувся, каже, я тебе на схід не відпущу, якщо я не буду мати, якщо я тебе не захищу. І ми прийняли рішення, не дивлячись на те, що був великий піст, як і зараз. Угу. І це було прямо за декілька днів до Великодня, батюшка взяв дозвіл, і він нас в піст повінчав. Вінчались в Православній церкві України? Звичайно. звісно. Зараз говорять театр війни, і є звичайний театр. Вам який театр ближче? Питання задаєте. <питання> Та, ну, звісно ж, звичайно. Про що мова? Театр війни. Ну ви з радістю покинете ось цей театр війни, вилізете з нього і повернетесь назад на студію. Я вам скажу дуже просто: я комбату якось сказав. Тільки кажуть, що ми перемогли, тільки мене демобілізують, я падаю в чан з вином. Поки я його не вип'ю, я звідти не вилізу. Я спалю свій військовий квиток, я не хочу мати нічого спільного з цим. Інша справа, ну, я не знаю, в підрозділі багато талановитих людей, які набагато краще роблять свою роботу за військових. І ми дуже багато корисної роботи робимо. І я розумію, що без нас буде важко. Бо ну, ми маємо це робити. І в нас вдається. Але цей театр війни я з радістю проміняю. Після того, як вже буде мир, ми переможемо, кого ви хочете зіграти? Святослава. Хороброго. А, Святослава. А, так. Ну, це ж... В нас ССОшники стерили насправді, вислів «Іду на Ви». Mm -hmm. Це з самого початку в Свободи було «Іду на Ви» – це наша націоналістична ідея. Я з радістю проміняю е, театр війни, але от серце і дух Свободівця в мене залишаться назавжди. Тобто тут я знайшов реально свою родину. Тут у ну, нас з комбатом дуже хороші відносини. Прям братерські. І ну, з усіма хлопцями. В нас немає такого, як, знаєте, це як козацька січ в нашому столітті. – Побратимі візьмете у виставу? – Ну, борода точно буде. Борода ж у мене такий. Артистичний. Я кажу, інколи не зрозуміло, хто з нас носить псевдоартист. Дуже вам дякую за інтерв'ю. На такій позитивній ноті я з радістю прийду на цю виставу. І дякую вам і всім Свободівцям за все те, що ви робите. Дякую вам.